हेलो मित्रों खेड प्लान में आप बदा स्वागत करिए मित्रों आज आपसू तारीख वीस दस हाँ सॉरी वीस अगिय अठारोजना पावनी मित्रों विडियो तो हूँ अत्य वीस तारीख दिवसे अत्यार बना चु सांजना छ अठार मिनिटे पर वीडियो तक का एक तारीख मल से सवार सात वगे केम के मित्रों अत्य अपलॉड कर टाइम नहीं एटे अपलोड नहीं कर तो मित्रों चालो अपने टाइम लीधा वगर वीडियो ने शुरू कर शुरू करता पेह एक अमरी नम्र विनती कि हजू सुधी जो अमरी चेनल सब्सक्राइब न कर तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो कारण कि आंदर अपने पावे लगता खेड सुधीना वीडियो म रहे बिकॉज हजू सुधी जो तुम्हें वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो ने लाइक अच्छे शेर करजो तो मित्रों चलो टाइम ने जोई आप शुरू करे तो मित्रोंजमा भाव से एक हज़ार ने पंचोतेर रुपया चालू थाय से पंचासी रुपयानी फूल बजार से अड़दनों भाव से आठ सौ रुपये साढ़ी चालू था, था, आ, चालू था एक हज़ार एक एक ने एकवीस रुपयानी फूल बजार से इबगुलो भाव से बार सौ पचास चालू थाय से पंदर सौ की फूल बजार से एरेंडा भाव से एक हज़ार ने चालू थे एक हज़ार ने एकतालीस रुपया सुधीन फूल बजार કાળથીનો ભાવ છે સાતસો ને પચાસ ચાલુ થાય છે ને આઠસો ને નેવું ફૂલ બજાર છે કપાસ બીટીનો ભાવ છે એક હજાર ને ચાલુ થાય છે અને અગિયારસો ને એકોતેર ફૂલ બજાર છે ગુવાના બીનો ભાવ છે આઠસો ને એક ચાલુ થાય છે ને આઠસો ને ચોર્યાસી ફૂલ બજાર છે ઘઉં ટુકડાનો ભાવ છે સાડે ચારસો ને ત્રીસ ચાલુ થાય છે અને ચારસો ને નેવું ફૂલ બજાર છે ગામ લોકોનો ભાવ છે ત્રણસો ને નેવું રૂપિયાથી ચાલું થાય છે અને ચારસો ને ને ઓગણચાલીસ ફૂલ બજાર છે ચણા પીળાનો ભાવ છે સાતસો ને દસ ચાલુ થાય છે ને આઠસો ને બાવન ફૂલ બજાર છે ચોળીનો ભાવ છે એક હજાર ને ચાલુ થાય છે અને ચૌદસો ને પચીસ ફૂલ બજાર છે જીરુંનો ભાવ છે ત્રણ હજાર ચાલુ થાય છે ને ત્રણ હજાર ને ફૂલ બજાર છે જુવારપીળીનો ભાવ છે બસો ને પાસઠ રૂપિયાથી ચાલું થાય છે ને 342 ને રૂપિયાની ફૂલ બજાર છે જુવાર સફેદનો ભાવ છે પાંચસો ને રૂપિયાથી ચાલુ થાય છે ને સાતસો રૂપિયાની ફૂલ બજાર છે તલકાળાનો ભાવ છે ત્રણ રૂપિયાથી ચાલુ થાય છે ને ત્રણ રૂપિયાની ફૂલ બજાર છે તલીનો ભાવ છે છવ્વીસો રૂપિયાથી ચાલુ થાય છે ને બે રૂપિયાની ફૂલ બજાર છે તુવેરનો ભાવ છે પાંચસો રૂપિયાથી ચાલુ થાય છે અને નવસો ને ચાલીસ રૂપિયાની ફૂલ બજાર છે ધાણાનો ભાવ છે નવસો ને અગિયારથી ચાલું થાય છે ને એક હજારને એકસો એકવીસ રૂપિયાની ફૂલ બજાર છે બાજરીનો ભાવ છે બસો ને પાસઠ ચાલુ થાય છે અને ત્રણસો ને પંચાવન ફૂલ બજાર છે મકાઈનો ભાવ છે બસો ને પંચોતેર રૂપિયાથી થાય છે ને ત્રણસો ને પિસ્તાલીસ ફૂલ બજાર છે મગનો ભાવ છે હજાર રૂપિયા થી ચાલુ થાય છે મગફળી મગફળી જાડીનો ભાવ છે સાતસો ને ચાલીસ રૂપિયા થી ચાલુ થાય છે ને નવસો રૂપિયાની ફૂલ બજાર છે મઠનો ભાવ છે સો રૂપિયા થી ચાલુ થાય છે ને આઠસો રૂપિયાની ફૂલ બજાર છે મરચાનો ભાવ છે સસ્સો રૂપિયા થી ચાલુ થાય છે અને પંદરસો ને પચાસ રૂપિયા ફૂલ બજાર છે સૂકા મરચાનો ભાવ મિત્રો મેથી ભાવ છે સો ને રૂપિયા થી ચાલુ થાય છે ને સાતસો ને ફૂલ બજાર છે રચકાના બે ભાવ છે અઢારસો રૂપિયા થી ચાલુ થાય છે ને ચોવીસો રૂપિયાની ફૂલ બજાર છે રાયનો ભાવ છે આઠસો રૂપિયા થી ચાલુ થાય છે ને નવસો ને ફૂલ બજાર છે લસણ નો ભાવ છે નવ્વાણું રૂપિયા થી ચાલુ થાય છે વરિયેરી પચીસ રૂપિયા થી ચાલુ થાય છે વાલ દેશી નો ભાવ છે પાંચસો ને પચાસ રૂપિયા થી ચાલુ થાય છે ને સાતસો રૂપિયા ની ફૂલ બજાર છે વાલ પાપડીનો ભાવ છે છસો રૂપિયા થી ચાલુ થાય છે ને આઠસો રૂપિયા ની ફૂલ બજાર છે સિંગ દાણા નો ભાવશે સુવાનો ભાવ છે બારસો ને પચીસ રૂપિયા થી ચાલુ થાય છે ને ચૌદસો ને પંચ્યાસી ની ફૂલ બજાર છે સોયાબીન ભાવ છે થી ચાલુ થાય છે ને પાંચસો ની फूल बजा है तो मित्रों आता आज मार्केटिंग एड्डी मित्रोंडियो बना मकसद एकज है कारण कि तक पूरा यूट्यूब को आ आप गुजरात मार्केटिंग एड ना भाव कोई नहीं बतातू कोई नहीं मित्रों बना बतावत एट अरे आ वीडियो बनाव पड़े जो कि आना थ्रुअल आपने एक अंदाज मे कि अत्यारेटिंग शू चाल से मार्केट में हाँ बे पांच रुपया उपर नीचे अलग अलग मार्केटिंग यार्ड में चलतु हो आती न चालत होम बना मकसद मत एकज है कि आप मित्रों ने खबर पड़े आना थ्रु तो चलो मित्रों विडियो घो लांबो थे थैंक यू सो मच मित्रों आप विडियो जो बदला आपने बदा धन्यवाद